Kisé holtan, verejtékbe fürödve, és végig az ágyán. Goron őrmester ezen a délutánon is harminc kört futtatott vele az udvaron. Huszat már délelőtt rásózott. Úgy látszik, hogy magát a Langshampi versenyen paripa helyett akarja benevezni az őrmester. Jegyezte meg Brokka matróz. Különben nem tréningelni ennyit. – Az ilyen megjegyzéseket mellőzhetni a kolléga úr – léhegte Puskin.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 Még a különben kisé hallgatag és szomorú zongorahumonista Dormand is hangosan kacagott. Csak akkor lett hirtelen csend, amikor belépett tombi őkáplár Puskin Mária Gottfried cipőjével a kezében. Hol az a nőstény nevű? Itt van, felveheti maga mafla. Ha csak ugyan ellopták, ornak, akkor megjárna Maga szomorú hülye. Tette még hozzá a káplár. És odavágta a lábe elé, elveszett neki cipőt és távozott.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 A másik vagyonos ember, annak az ügyvédje szaladgál, hogy valami kitüntetést kapjon. Mit csináljak én? Pályázzak a nobel díjra. Igen. szólt közbe Mondja azt, hogy maga írta az anyagint. Arra lehet valami félre díjat kapni. De nem én írtam, akire maga gondolt, az egy másik puskin volt. Itt egy kis szerencsével és rátermedtséggel könnyen előfordulhat ellenségeskedés közben, hogy az ember kitünteti magát és becsületrendet kap.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 Az RT célja: visszajutni a kaszárnyába takarodó előtt az alapító ünnepségen elfogyasztott különböző nagymennyiségű szeszesitalok dacára. 4. Alapszabály. Ha Puskin úr két hónapon belül megkapja a becsületrendet, úgynevezett 16 millió frankot kitevő örökségéből 8 milliót szétözt a részvénytársaság aluliratjai között, akik maradtak kiváló tisztelettel.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 Aztán inszalak oázis környékén elfogunk valami bandita vezért, vagy néhány rablót, és úgy állítjuk be a dolgot, hogy Puskin egyedül tette. Azt hiszem ez jó, bólintott verni. Hm, most pedig menjünk haza. A teljesen berugott részfénytársaság jókedvűen tért vissza az erődbe, és eszméletlen alaptőkéjüket a földön húzták maguk után hazáig. Az őrjárat elindult. Ahogy megbeszélték, sikerült elintézni a káplárral, hogy egyszerre kerüljenek járőrbe. Megszabott menetirányú úrdalfalú volt, visszafelé azonban vasúti góc érintésével. Pushkin ekkor már három hete állott kiképzés alatt. Az őrjáratot Vernén vezette, aki már elérte az első rendfokozatot. Vernin két éve szolgált, igen jó minősítésű katona volt, és népszerű is. A felettesei elismerték bátorságát, a legények szerették örökös téfáit, és valami titokzatos nimbus is lebegett a személye körül, ami a légióban nem csekély előny. Állítólag úr volt valamikor. Ezt csuttogták róla. Itt a légióban megbarátkozott ezzel a szomorú Dormandal, aki egy híres párizsi mulatóban zongora humanista volt. Sovány, előkelő alakja, sápadt arca alkalmasát tette arra, hogy mint emigrált orosz gróf szerepeljen. De Dormant fáradt és közönös volt ehhez. Története egy soros párizsi dráma. Agyólőtte hűtlen szeretőjét, és a börtön elől sikerült a légióba menekülnie. Azt hiszem, mondta Vernin, először induljunk egyenesen azonbárnak, és csak visszafelé érintsük úrdalt, hogy ne legyünk túlságosan fáradtak a rablókhoz. Elég, ha öten három gazembert elintézünk, mondta Pogacsev. Hogy érti ezt az ötöt? kérdezte agresszíven Pushkin.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 A nem felelt. Bizonytalan volt az ügyben. Puskinnak igaza van, mondta Verny. Magunk csinálunk mindent, és ő azon bárba marad a vállalkozás befejezéséig. E, kérem, nem akarom megrövidíteni magukat, de nem dobálom ki a milliókat az ablakon. Különösen, amíg nem hozzák be őket az ajtón. Dünnyogta brokk és csámpás lábain dühösen hímbálódzott. A kis járőr tempósan menetelt a forró szaharába.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 Lemészárolták őket, a, a kapitány nem messze az oázistól, fejlővéssel feküdt a porba, és idáig hurcolta. A vízünk elfogyott közben, én is beteg vagyok. Miféle bosszúból történt a támadás? kérdezte Dormant. Manszúr berberei megtámadták a lefajedt terüldöt. A maroknyi legénység véres fejjel visszaverte az ötszáz embert. Ezek bosszúból rázódultak el háborra. Tehát amíg ők távol voltak, az alatt támadás történt a lafaját erőd ellen. Az őrmester halálosan kimerült és lázas volt. Az égő szaharában egy teljes napon átcipelte a kapitányt. Emberfeletti volt. Most, hogy a katonák megérkeztek, végre hanyatt dőlt és elaludt. Délután az őrmestert erősen erővette a hidegrázás, a kapitány pedig szép meghalt. A részvénytársaság tagjai és Szép Hopkins a felügyelőbizottság szomorúan ültek a barátságtalan sivatagban. A mély sütét afrikai afrikai égragyogó csillagfényei besugározták a szahara végtelenben nyúló halvány sárga homok hullámait. Ez most nem sikerült, szomorkodott Pogacsep.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 Csak érte kell nyúlni. Én is láttam a kapitány zubbonyan, bólintott a szép Hopkins. N Nem arra gondolok. Megvan Puskin Mária Gottfried különbecsületrendje. Az őrmester most elmondta, hogy ez a szegény kapitány, akit Jean Percy nak hívnak, El Goliaba készült a páhikkal. Holnap után odaérkezik Darin kört altábornagy, aki az őszi nagy offenzívát irányítja a tuereg felkelők ellen. A csendőr megkért, hogy menjen egyikünk Elgoleába és jelentse az érkező Daringkört ő exzellenciájának az esetet, nehogy hiába várakozzék Persifál kapitányra. Mert a kapitány sürgönző körtnek, hogy Elgoleába a vasútnál lesz. Útközben azonban megölték. No és, mit csináljunk mi ebben az ügyben egy tábornokkal? Ellopjuk a nála lévő írásokat. Aztán megjelenik Puské Mária Gottfried, akire állkad az okmányokra. Ezért nem csak becsületrendet kap, hanem talán Márkinak is kinevezik, vagy, vagy, vagy Marsalnak. – Akkor nekünk magasabb osztalék jár – tűnődött brokka a matróz. – Két millió ugyanis elég kevés. – Ha mi elraboljuk a táskát – mondta Dorman – és véletlenül rosszul ütti az ügy, akkor valamennyiünket kivégeznek. Hát – Velem szemben ez a sors legcsúfa biróniája lenne – szólt Pugacseva titkár.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 A részleteket hajnalban megbeszéljük, mondta Vernin. Most temessük el Persifal kapitányt, és térjünk mi is nyugovóra. Éjfél után valamennyien aludtak. Másnap megjelent a kútnál Szerzsang Gurom, aki a lefejedt erődből jött egy tevés őrjárettel. Az arab csendőrőrmester éppen láztalan volt, de még mindig képtelen volt megmozdulni.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 Puskin könyvt utóvédnek hagytuk azonban, amikor értesültünk a támadásról, felelte merészen verni. Igaz, mondta szép Hopkins, ő az én házamban maradt, Josephine nevű házi állatom társaságában. Guronőrmester arcán Mefisztói ráncok futottak össze. Szóval ott hagyták ezt a megrögzött visszaeső kóros civilt, hogy támadás esetén azumbár ne legyen védtelen. Ott maradt Mária, hogy mégiscsak kézné legyen egy férfi baj esetén? Hm. No, rendben van, ez szép. Ezután meghallgatta a csendőrőrmester jelentését, Darinkert Artábornagy érkezéséről, a hallott kapitány küldetéséről, és mert közben az őrjárat megitatta az állatokat és teletöltötte a víztömlőket, parancsodatott, hogy induljanak, vagy Verninhez fordult. Maga előre megy 41 kilométernyire nyugat felé a buzenib erődbe. Jelenti a kapitány halálát és kéri, hogy intézkedjenek Darinkört altábornagy fogadásáról. Az a szőke csirkefogó, a szomorú, finom, dormant volt szótárában a szőke csirkefogó megjelöléssel lefordítva a légionárius nyelve, elgoleába meg és jelenti ő exzellenciájának, hogy mi történt. Ez az úri hülye ápolja az őrmestert, amíg egy egészségügyi osztag idejön.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 Külön vállalkozás volt, hogy az útiránytól eltértek, és ezen a veszélyes helyen kitartottak a haldokló kapitány mellett. Azt akarom, hogy mindenki megkapja a kitüntetést. Nagy dolgot csináltak a lafaját terőd emberei. A tevékettorok egy torokhangú kiáltásról előső, majd hátsó patáig emelkedtek, és a célhoz ért lészvénytársaság legszívesebben táncra perdült volna az örömtől. Puskin márja hozzájut a becsületrendhez, és így az örökséghez.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 Hogy az eszméletre ébredő őrmester hogyan számol el a ruhájával, azt senki sem tudta, de nem is törődtek ilyen részletkérdésekkel. Pugacsem, a hóhér követte társait Elgólea felé, mert mindannyian oda higyekeztek, holott Goron őrmester nem oda irányította őket. Amikor beértek Góleába, kezdődött a nagy játék. A szép Hopkins magára öltötte a örmester ruháját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 mert valahonnan elősietett egy vasúti ruhás ember állomásfőnöki uniformisban, és hosszan kezet rázott a kémmel. Mosolyogva beszélgettek néhány szót. Ez volt a zseniá is Egy idevaló, hivatalos személy látszatával eltelerni a gyanú lehetőségét. Utóbb kiderült, hogy az állomásfőnök is a cinkosa volt. Mindenkit leszállítottak a következő állomáson. Engem autón oda Hiába! Az ezredesnek nyoma veszett.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 Darinkört, a nagy és lánya, a tündér ilyen szép, de mindig szomorú szuzán, ösztönszerűen felemelkedett, amikor a vonat zökkenve csattogva a kereszt simpárokor rohantát sorozatosan. A tábornok felvette az aktatáskáját. Lehet, hogy azóta tám megrohanták goleóázist is. Micsoda szörnyűség! Remélem megbüntették a embereket. Majd megtudom Persifál kapitánytól, aki a vasútnál vár. Ismered ezt a kapitányt?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 jegyezte meg az ongarista. Ezért a lopásért senki sem kap becsületrendet. Visszautasítom a léhaságát, kiáltotta idegesen Pugacse. Ez akasztófa humor. Kérem, nekünk most össze kell tartani és valamit elhatározni. Nézes Intér úr, vágott közbe a szép Hopkins. Maga ne szavaljon folyton, mert akkor én jó felbeütöm. Nagy búsan elindultak, hogy mindenképpen szerencsétlen vállalkozásuk után hazatérjenek a Lafayette erődbe.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 Olyan csend volt, és úgy néztek erre a komor, megviselt, talpik poros katonára, mintha kísértet lépett volna be. A lány hantalan szájmozgással azt mondta. André. Maga, mondta az altábornagy, és vontatottan felemelkedett. Aztán két öklére támaszkodva előre dőlt az asztal felett merev, kutató pillantással. Maga, André. egy rekedségi ruham elnyerte, amit még mondani akart. Én vagyok, pont generál. Mit kíván? Hallottam a hírt, hogy ezen az állomáson önnek is ellopták az irattáskáját, altábornagy úr. Megtévesztettek. Egy kitűnő tiszt azt mondta bírói székéből, hogy egy katona nem tévedhet. Ezt én mondtam, felelte sápadtan, de keményen az altábornagy. Elveszítettem a menyasszonyomat, az ön lányát, és elveszítettem a tiszti ezért a mondatért. Magamat se fogom felmenteni. A rongyos, portó szűrke közlegény egy lépést tett belje. Ha velem is altábor nagy történik a hiba, talán kisebb katasztrófa lett volna a nyugdíjazásom. Miért jött ide? A távíról szétvitte a hírt mindenfelé. A város környékén táboroztam, és ide siettem, hogy a szemébe nézzek altábornagy úrnak. Hogy a legalázatosabban megkérdezzem.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 A rangomról mondok le benne, és beismerem a köteles elővigyázat elmulasztását. Elmehet, hátra arc? Altábor nagyúr, megtagadom az engedelmességet. Micsoda? kérdezte hökkenten Daring-kört, és hátralépett. Nem viszem el a levelet. A táska eltűnését senki sem tudja. Talán megkerül. Késő, az állomásfőnök mindenfelé sürgönyzött.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 Szégyelje magát! Ide jött diadalmaskodni! idejött csúfolódni! Én szerettem eddig, és nem néztem más férfira! Szüzan, én megparancsolom! mondta erélyesen az altábornagy, de a lánya szakította. Én nem vagyok katona! Nem baj, hogy nem teljesítem a parancsodat! És kimondom! André Vernin! Szégyelheti magát! Gyűlölöm és megvetem! Vernin a kimerültségtől könyökével az ajtó félfához támaszkodott, és látszólag közömbösen hallgatta a lányt. Altábornagy úr, mondta végül csendesen, miután elvágtam a drótot, amiért alkalmilag főbe lövethet, senki sem tudja hivatalosan a táska eltűnését, és addig nem kell beadni a lemondását. Ebből elég volt. Akár ma tudják, akár hónap a táska eltűnt. A táska itt van, Altábornagy úr. Bocsánatot kérek, legyőzött.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 Mert kérem, ebbe a kaszányába olyan tónusban beszélnek az emberrel. Úgy látszott, hogy nyomban kísérje magát az vállán. Meséljen nekem, hogy töltötte az idejét abba a vagonba, vagy micsodába? Nagyon rosszul kérem. Éjjel mindig Lidész nyomáson volt. Azt álltam, hogy jön a konduktor jegyet kérni, és nálam nincs. Egyszer éjjel rám lépett a kecske, és ijedtem meghúztam a vészféket.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 Aztán kinyitották az erőt kapuját, de mielőtt a becsülettel leszerett légionárius végleg kilépett volna rajta, Goron örmester még egyszer szomorúan rákiáltott. Közlegény! Katonáéknál köszönnek! – Ajánlom magam, – mondta Puskin, és udvariasan megemelte a sapkáját.